Korkealla kattoterasseilla työskentelevät kaupunkilennonjohtajat huolehtivat kolmiulotteisen kaupunkiliikenteen sujuvuudesta. Jokaisella kadulla on maanpäällisen kerroksen lisäksi kahdeksan tasoa, joten lennonjohtajan tilallisen hahmotuskyvyn on oltava huippuluokkaa. Ilmojen galetin hallinta vaatii haukan katsetta, lepakon kuuloa ja tietysti useampia vaatekertoja erilaisten sääolosuhteiden varalle yläilmoissa, kun sää voi muuttua äkillisesti lempeästä kesäpäivästä tummaan myrskyyn. Ihmisten ja tavaroiden turvallisuus on ensimmäisenä näiden ilmojen kapellimestarin mielessä, sopivan tilanteen sattuessa he voivat kuitenkin ohjata liikennettä niin, että kaupunkilaiset ja turistit pääsevät näkemään jotain sellaista, joka oli aiemmin vain lokkien ja pulujen nähtävissä. Ei siis kannata huolestua, jos lentotaksi sujahtaa ikkunasi ohi. Kaupunkilennonjohtaja siellä vain reitittää kulkuneuvot ja niiden matkustajat turvallisesti kohti määränpäätä.